Менго лікаря так. і щоб він ще раз перевірив дані, які вніс, і можливо тоді воно підтягнете, тому що воно не може знайти дані, бо вони просто не співпадають з вашими, не знаходив е в дії сертифікат, хоча щеплення зроблені. Звернулися, порадили, дзвонилися до сімейного лікаря, і там вже роз'яснить, можливо, неправильно написано прізвище ім'я, можливо, в облікових даних якась помилка. Дуже багато людей скажуть, що здійснювши вакцинацію, вони не, знаходять, не можуть зробити сертифікат в дії. Від ранку до пункту команди підтримки дій у Хмельницькому вже звернулись вісім осіб по допомогу, розповідає волонтерка пункту Валерія Швайку. Зараз актуальна проблема в них – авторизації в додатку, і ми, я надаю допомогу, як увійти і, і допомагаю авторизуватися, якщо є якісь питання або проблеми. Найчастіше це було прохання з авторизацією, щоб допомогти підказати, як щось робити. Також були питання, як підтягнути наприклад, іноземний сертифікат. Це перший пункт команди підтримки дії, який сьогодні відкрили у місті Хмельницького Розповів начальник управління цифрової трансформації Хмельницької обласної адміністрації Костянтин Дідковський. Наразі в місті Хмельницькому запрацював лише перший пункт, це в епіцентрі. Режим роботи з 10:00 години ранку до 4:00 години без перерви і без вихідних. В планах відкрити ще кілька пунктів, зокрема і в Агорі, в Лейбіть-плазі і в центрі вакцинації на Володимирській. Відкриття таких пунктів команди підтримки дії є виправданими, оскільки тут людям допоможуть встановити та розібратися з додатком Дії, отримати електронний ковід-сертифікат, каже представник Мінцифри Мстислав Банік. Є люди, які отримують щеплення вперше, вперше починають користуватися дією. Є випадки, коли є якісь там недоліки з відображенням сертифікату, чи не вдається відобразити там з і треба звернутися до сімейного лікаря або звернутися до лікаря, який робив щеплення. Команда підтримки допоможе підказати, куди звернутися, що робити для того, щоб ковід-сертифікат відображався і все працювало в штатному режимі. За словами Володимира Білика, заступника голови Хмельницької облдержадміністрації, в області планується відкрити 15 пунктів команди підтримки дії. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький.